Cristian Tudor Popescu se bagă în scandalul momentului. Un furt groaznic, subliniere, e o manipulare ordinară. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu are o intervenție dură în scandalul momentului. În direct la Digi24, CTP-ul a avut o ie subliniere ieri furibund în celebrul dosar Cambridge Analytica. Jurnalistul spune ce aici este despre prostia celor care nu îl subliniere i dau seama ce au fost manipulați. Soluția ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple în viitor este antrenarea elevilor în identificarea sublinieră tirilor false, explic jurnalistul. Un furt groaznic, o manipulare ordinară. Manipularea spunea sublinierea, vreau să te conving ce ideea mea e a ta sublinierei numai a ta. Cheia se te prostia celor care cred ce dacă decini subliniere te inteligente, smartphone, cred ce sunt subliniere ei de subliniere tepci. Nu sunt, sunt vulnerabili. Pe urm nu sublinierea tii de ce te duci sublinierei introduci buletinul în urm sublinierei ai ferma convingere ce au fost decizia sublinierei gândirea ta. Trebuie să antrenme oamenii din liceu cum se identifice sublinierea să se apere de manipulare sublinierei fache news, a tunat jurnalistul.